Základní škola na Mandysově ulici v Hradci Králové byla uvedena do provozu v roce 1984 a za dobu její existence prošly školou tisíce žáků. Součástí školy je i Materská škola Pohádka. Školu v současné době navštěvuje 450 žáků, Materskou školu pak 120 dětí. Celou školou se prolíná projekt s názvem I ve mně je lídr, který koresponduje především s předmětem etická výchova. Vývoj ukázal, že specializace asi nejsou úplně optimální řešení. My už několik let pracujeme spíš na rozvíjení vztahu mezi lidmi, mezi dětmi, mezi učiteli, mezi učiteli a dětmi, rodiči, prostě mezi všemi, kteří se v naší škole objevují. Projekt I ve mně je lídr je zaměřen na vedení dětí a žáků k dodržování základní společenských pravidel. Program umožňuje každému žákovi zažít úspěch. Škola disponuje interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Do výuky zavádí nové metody a formy práce. Chodíš ráda do školy? Ano. Co jste se třeba dneska učili nebo co tě teď nejvíc bavilo z té výuky? Dneska mě bavila hodně čeština. Já se tě budu ptát na to, jestli chodíš do tahle školy od prvního ročníku a jestli se tě tady líbí. Líbí se mi tady, a ano, chodím od prvního ročníku. Kromě klasické výuky poskytuje škola dětem řadu volnočasových aktivit. Máme tady zhruba 20 kroužků, některé zajišťujeme my, některé ve spolupráci s ostatními subjekty. Jsou to typické kroužky pro základní školy, jako je florbal, sportovní kroužky, keramika, případně příprava na přijímací zkoušky. O to je docela velký zájem. Škola zavádí do výuky nové metody a formy práce. Děti také výjíždějí na školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky. Ve škole se věnují žákům s vývojovými poruchami učení. Nižší průměrný počet žáků umožňuje pedagogům také individuální přístup a péči od talentované žáky.